منذ بيعثة النبي عليه الصلاة والسلام وعلامات قيام الساعة تظهر واحدة تلو الأخرى وقد ظهر منها الكثير والكثير لكن في السنوات الأخيرة تسارع ظهور العلامات بشكل ملفت للنظر لكن الغريب ومع ظهور هذه العلامات تجد الناس أو كثير من الناس في غفلة شديدة جدا بل ويفسرون ظهور هذه العلامات بتفسيرات مادية بحتة فيزداد الناس إعراضا وغفلة والله سبحانه وتعالى يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ومن العلامات التي ظهرت اليوم ونراها ونشاهدها في هذه الأيام تحول أرض العرب والجزيرة العربية والحجاز إلى مروج وأنهار وكأنها أرض أوروبية لم نر من قبل أبدا جبال مكة والمدينة مكسوة بالأزهار والنباتات الخضراء لم نر من قبل أبدا السيول والشلالات في أرض الحجاز لا شك أننا نعيش في السنوات الأخيرة التي تفصلنا عن قيام الساعة والذي هو بداية يوم القيامة هذا اليوم الذي تحدث عنه الملك سبحانه وتعالى ملك الملوك في آيات كثيرة وحذرنا عن الغفلة عن هذا اليوم وغفلة الناس عنه ونسيانهم له لهذا اليوم هو علامة شقاء وبلاء وبلادة الإنسان ينتظره يوم فظيع عظيم طويل شاق عسير على الكافرين غير يسير بعث الله الأنبياء والرسل لكي يحذر الناس من هذا اليوم الذي سيجمع الله فيه الإنس والجن لكي يحاسبوا على كل عمل وعلى كل حركة وعلى كل كلمة صادرت منهم بل وحتى على نياتهم ومقاصدهم التي كانوا يخفونها ولا يعلم بها أحد من الناس أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن علامات وأمارات تدل على اقتراب هذا اليوم ذكر منها الكثير ذكر النبي منها كثيرا من العلامات والكثير منها وقع ونراه ومنها ما يقع ونراه ونحن غافلون لاهون عن هذا الحدث الجلل وبالمقابل نجد أوروبا في جفاف لم يسبق أبدا الحقيقة أن درجات الحرارة التي تعيشها أوروبا اليوم صادمة في بريطانيا درجة الحرارة أكثر من أربعين درجة مئوية وفي بعض مناطق أوروبا الأكثر برودة سجلت درجة حرارة أربعة درجة هذا الصيف سبحان الله هذا الصيف الذي مر أه شيء عجيب جدا. يقول العلماء ويحذرون ان موجات من الجفاف ستضرب اوروبا كل سنه بشكل متكرر. والعلاج الوحيد كما تقول منظمه الامم المتحده ان يتاقلم الناس مع الوضع الجديد. اذا ما الذي يحدث ايها الاحبه؟ هناك حرائق دمرت مئات الالاف في الفدانات في اوروبا، هناك الاف القتلى نتيجة هذه الحرائق هناك نقص شديد في المياه هناك درجات حرارة مرتفعة الناس لم يعتدوا هذا أبدا يقول الخبراء سبب هذه الظاهرة أن هناك دورة للمناخ تتكرر كل آلاف من السنوات حيث يزحف هذا المناخ الأخضر البارد باتجاه النصف الجنوبي للكرة الأرضية باستمرار ويدور حول الأرض وسوف يصل قريبا إلى منطقة الربع الخالي عند الجزيرة العربية وستتحول منطقة الجزيرة العربية إلى جنات ومروج وأنهار واليوم نجد أن بعض الصور تعبر عن هذا المشهد حيث نرى والكثير من المناطق الخضراء الكثير من السيول كميات هائلة من الأمطار طيب هذه الظاهرة التفسير العلمي لها ما هو؟, هو أن دورة الطقس تدور وتلف حول الكرة الأرضية عدة آلاف من السنوات والمستقبل سيكون في المنطقة العربية وبخاصة الجزيرة العربية ستتحول إلى جنات عندما أرسلت وكالة ناسا قمرا صناعيا للمملكة العربية السعودية وبخاصة المنطقة الفاصلة بين السعودية وسلطنة عمان منطقة الربع الخالي ما الذي حدث؟ ما الذي وجدوا؟ وجدوا أن تحت الرمال مجاري من الأنهار تمتد لمئات الكيلومترات كانت سائدة فيما سبق وجدوا آثار للفيلة وحيوانات وطيور وآثار لنباتات. قالوا بالحرف الواحد إن منطقة الجزيرة العربية أو أرض العرب كانت ذات يوم تشبه أوروبا اليوم أوروبا اليوم المليئة بالجنات والمليئة بالأنهار لكن للأسف أن موجات الجفاف بدأت تضرب في أوروبا وستحولها إلى قارة جافة بينما الجزيرة العربية ستتحول مع الزمن تدريجيا والزمن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ستتحول إلى مروج وأنهار فإذا لدينا ثلاث حقائق الحقيقة الأولى أن الجزيرة العربية كانت في الماضي مروج وأنهار وهذا ما أثبتته الأحافير ومن خلال أيضا الدراسات لوكالة ناسا الحقيقة أن الجزيرة العربية بدأت تدريجيا تعود إلى مروج وأنهار وسوف تزدهر فيها الحياة البرية وحياة الكثير من الطيور والحيوانات والكائنات الحية منطقة أوروبا الآن بدأت تجف هذه المعادلة كلها لخصها لنا الحبيب الأعظم صلوات ربي وسلام عليه بكلمات بسيطة جدا عندما قال: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهارا. يعني هي كانت كانت مروجاً وأنهاراً في الماضي كما تؤكده وكالة ناسا قبل 5000 سنة بالضبط وبدأت موجة الجفاف تضرب هذه المنطقة حتى تحولت إلى صحراء. وستعود مرة أخرى إلى مروج وأنهار خلال السنوات القادمة طيب من الذي أنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحقيقة العلمية الدقيقة وما الذي يدعوه أن يخوض في علم المناخ حيث إن زمنه انتشرت فيه الخرافات والأساطير ولماذا يحدثهم أصلا بهذا الموضوع إذن هذا الحديث يشهد على أنه رسول صادق في دعوته من الله تبارك وتعالى لأن هذا الأمر لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى وهو علامة من علامات الساعة وربطها النبي عليه الصلاة والسلام بآخر الزمن لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا نسأل الله أن يختم علينا بالحسنى وأن يجعل ما تبقى من أعمارنا في طاعته وفي مرضاته والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذه المنطقه ما هي في النرويج ولا هي في هولندا ولا هي في اوروبا. هذه المنطقه جنوب المملكه العربيه السعوديه تحديدا في منطقه عسير في محافظه بارك. هذا الوادي مشهور في محافظه بارك واسمه وادي البرداني ويسمونه ذهيب اليماني من اجمل الاوديه في محافظه بارك في اعلى قرى ومدرجات زراعيه وفي اسفله поваضاغنا جميله ومنطقه شاسعه من الخضراء والجمال يعني امتياز الوادي هذا بالمساحات الخضراء الشاسعه الكبيره جدا جريان المياه على مدار العام من اجمل الاوديه في منطقه عسير طبعا يعتبر من اشهر الجهات السياحيه لاهالي محافظه بارق والمحافظات المجاوره لها طول هذا الوادي تقريبا 8 كيلومتر